Kukleny jsou místní částí statutárního města Hradec Králové a podle historických pramenů vznikly už v době stavby hradecké pevnosti. Postupem lice z kuklen stala samostatná městská část Hradce Králové. Kukleny mají svoji výraznou dominantu – barokní kostel Svaté Anny s minorickým klášterem. První výrazný rozmach znamenají pro kuklen léta poválečná, která znamenala velmi dobrou zaměstnanost v průmyslu Kovodělném a Kožedělném. Současná tvář této městské části Hradce Králové se doslova mění před očima. Tohle je například bývalá koželužna, která se v těchto dnech odstraňuje. Tato část kuklen by měla být postupně revitalizována. I v této městské části Hradce Králové funguje komise místní samozprávy, která má do následujících měsíců řadu plánů. Kuklenami protéká Lapský náhon a snahou a přáním Komise místní samozprávy je výhledově například budování parku podél náhonu. Doufáme, že konečně se začnou budovat kuklenské parky, ty naše kuklenské benátky, protože to byla dlouhodobě zanedbaná akce stavební povolení to mělo již mnoho let, ale peněz se nedostávalo. Já osobně doufám, že se dočkám i školní jídelny, bytné v řádu měsíců. Komise místní samozprávy Kukleny je velmi aktivní i v pořádání nejrůznějších akcí. Například pro seniory připravila v měsíci únoru Komise místní samozprávy Kukleny prohlídku výstavy s názvem Četnické humoresky v Muzeu východních Čech v Raci Králové. Častokrát se můžete setkat s tím, že Legionáři měli určitou protekci, no měli, ale symbolickou. Legionář mohl být o celé 4 cm nižší a také mohl mít o celé dva zdravé zuby méně. A nejen výstava, ale i další kulturní akce mají už v uklenách naplánovány. Se seniory se scházíme víceméně pravedelně pravidelně každý měsíc, buď se sejdeme v Montasu, Kuklenské Sokolovně na nějakém posezení, anebo pořádáme jednou za měsíc podobné akce. Dneska jdeme na komentovanou prohlídku četnických humoresek. Těch akcí se v kuklenách rozjíždí víc. V plánu klubu seniorů máme třeba ještě, že bychom měli do zoologický do dvora. Akce připravují v kuklenách pro všechny věkové kategorie. Tou další bude například v Březnu dětský karneval a kuklenský ples. V létě se tady zase pořádá letní slavnost v prostorách kláštera, která se uskuteční i v letošním roce. Spolupracujeme úzce se školou, tak ve spolupráci se školou nejenom, že komise místní samozprávy odměňuje děti, které vycházejí ze školy, ale pořádá pan ředitel s naší podporou eh, Garden Party. A nemáme vynikajícího pana školníka, který sehnal eh, Betlém takže jsme udělali zpívání pod stromečkem. Společenský život je podle komise místní samozprávy velmi důležitý, protože stmeluje obyvatele dané místní části. Na akcích se obyvatelé nejen vzájemně zblíží, ale předávají si i aktuální informace o životě a dění v této části města.